З Міжнародним днем жіночим вас поздоровляю. Щастя справжнього і миру щиро вам бажаю. Хай краса, ваша й чарівність щодня розквітають. Ласка, ніжність і кохання вас не покидають. Будьте сильні і незламні, бездоганні й чуйні, мудрі, щирі і шикарні. Також волелюбні, наполегливо ідіть до своєї мрії, хай надія у найкраще серце ваше гріє.